السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي إحنا هنشرح البرنامج دفترة شغال إزاي، تمام؟ حالياً أول ما بروح أشتغل على برنامج دفترة بروح لدليل الحسابات، من الحسابات العامة بروح لدليل الحسابات، ببتدي أكريت كل الحسابات اللي موجودة عندي، بضيف الحسابات اللي هي موجودة في المصروفات العمومية. ده حساب رئيسي اللي هو مصروفات عمومية رقمه تلتمية واحد ده حساب رئيسي بفتح الحساب الرئيسي دوت. وحاطط فيه مرتبات ورسوم حكومية ومصروفات لو حبيت أضيف أي مصروف من المصروفات في الأخير خالص هلاقي في حاجة اسمها ضفة الحساب. تمام المرتبات بعمل حساب رئيسي وتحت منه في حسابات فرعية لو حبيت أضيف مثلاً حساب فرعي بضيف حساب فرعي يعني مفيش مشكلة تاني. يعني مرتبات هنا ده حساب رئيسي المفروض في داخله حسابات تانية إضافية لو حبيت أضيف الموظفين داخل الحساب. بمعنى مثلا لو جيت أضيف مرتب. هنا مرتب هكتب هنا إضافة حساب مرتب عبد العاطي. الحساب الرئيسي قال لي مرتبات الأجور وهنا عملت حفظ هو الكود أوتوماتيك بتعمل. حافظت كده الحساب ده كده الحساب مصروفات عمومية الحساب الأساسي مصروفات اللي هو الحساب اللي هو بيسموه الأب الحساب الأساسي مصروفات عمومية واللي بعد منه مصروفات المصروفات وبعد كده مصروفات عمومية والحساب اللي جوه مصروفات عمومية مرتبات وأجور والتحليلي بتاعه اللي هو اسم الشخص اللي داخل الحساب اللي هو مرتبه عبد اللي هو ده. الحساب اللي انا موجود لو انا حبيت اجيب اروح هنا مرتبات هلاقي هنا مرتب عبد العاطف ده بالنسبه لو انا هضيف مصروفات بروح هنا مصروفات عامه واضيف اسم الحساب اللي انا هضيفه الجديد بعمل اضافه في الاخير تحت خالص طبعا هقفل دي كده اعمل كلوز عشان يجيب لي اسم الحساب تحت لو انا هضيف حساب ثاني جديد بكتب اسم الحساب هنا ما فيش مشكله خالص لو المصروف مش موجوده عندي تمام مثلا قرطاسيه مثلا ادوات مكتبيه وقرطاسيه مثلا هيقول لي الحساب الاساسي اللي هو الحساب الرئيسي مصروفات عموميه والحساب الف... ده حساب فرعي اللي انا هعمله اللي هو ادوات مكتبيه قرطاسيه ده حساب فرعي وهو اخذ الكود اوتوماتيك واعمل هنا حفظ كده انا حفظت المصاريف العموميه لو عندي أصول هنا في الأصول عندي أصول ثابتة وأصول متداولة في الأصول الثابتة هو أوتوماتيك حاطط لي اللي هما الحسابات أساس أجهزة ومعدات وسائل نقل مباني أراضي لو أنا عندي أساس عاوز أضيف هنا بند اساس هروح هنا ده حساب رئيسي اللي هو واحد واحد واحد ده حساب رئيسي هفتح الحساب هنا أكتب أساس ده حساب فرعي هيقول لي ده حساب فرعي والحساب الرئيسي اسمه أساس لو أنا عندي مثلا أساس أكتب هنا أساس ده حساب فرعي داخل جوه حساب الاساسي. تمام هروح للأصول الثابتة تاني الأجهزة والمعدات ده حساب رئيسي يعني رحت هنا ده الأصول الثابتة الأجهزة والمعدات تحت بن المفروض ده حساب رئيسي وفي تحت بن اللي هو جوه الحساب نفسه في حساب تحليلي لو أنا هضيف هنا معدات المعدات دي حيقول لي أنت هتضيفها فين تحت الحساب الأجهزة والمعدات ضغطت عليه ضغطة دخلني الحساب يعني ازاي بروح هنا في الأصول دليل حسابات يعني بقى في كده خالص دليل الحسابات العامة دليل حسابات بعد كده أروح الأصول هيقول لي عندك أصول ثابتة ولا متداول أقول أصول ثابتة هروح على المعدات الأجهزة والمعدات هضيف هنا بند داخل الأجهزة والمعدات هضيف معدات ضفت هنا ده حساب أصول أصول ثابتة كده عرفت إزاي أضيف حساب موجود عندي في الإيرادات <تصفيق> حساب في المصروفات وحساب في الأصول الإيرادات هي كده, كده موجودة عندي لو أنا عايزها من تصنيفات تانية أعملها المبيعات دي بقى إمتى بقول مبيعات لو أنا ببيع منتج إيرادات لو أنا بقدم خدمة الخصوم هنا رأس المال وحقوق الملكية بحط فيها رأس المال بحط فيها راس مال الشركه وبحط فيها احتياج قانوني كل الحسابات دي بضيفها في الحسابات حقوق الملكيه واحتياطي نظامي لو عندي احتياطي نظامي بضيف هنا حساب رئيسي اسميه جاري الشركاء وطبعا انا عندي ملك واحد بس انا هعمل جاري الشركاء هعمل حساب فرعي بحيث لو ممكن يكون الشريك عنده مثلا حد من اخواته ولا حاجه اخذ منه فلوس ولا حاجه عاوز يفصلها داخل الحسابات كملحوظه ليه انا عملت هنا جاري الشركه حساب رئيسي واكتب هنا داخل جاري الشركه هروح اعمل هنا جاري شريك واحد مثلا عملت كده جاري الشريك واحد. هروح هنا تاني في الخصوم. انا عملت الزاكرية حسابة الخصوم الخصوم بروح كده بعد كده ارباح او الملكية.